તમે નાગાથી નાશ્યા પછી માફી માગી એમાં શું ફરક પડ્યો કેજુ પણ બાપુ આપડી પેહલી ભૂલ છે પેહલી ભૂલ તો હોય ઉપર પેલી ભૂલ ભલેરી તમે આ લાઈવ પ્રોગ્રામ કર્યો ક્યાંનો છે લાઈવ પ્રોગ્રામ हाँ तो करो बना तारी ना वीडियो कर बाकी थ्र चौथी चौथे તારી જોડે ફોન તો એટલું બધું એટલો બધો તું વાયસપી નહી થઈ જાયતો ફોન તો જવાબ આપવો પડશે આવું બધું આવો આ શોભે એક મિનિટ ખાલી બીજું હોય ને તો બીજું આ જગ્યાએ અમે હોત ને તો એ કાપી નાશો એટલું બધું ના એડવાઇઝ એવું કરતું કોઈ વસ્તી વસ્તી તો હશે ને બાપુ કેટલી હતી ક્ષત્રિય હતો કેવો રાય તમે એવું બધું કરો ઘરે પડ્યા ખોવાડ્યા વાળો આ ગીત ગાવાનું કોઈ તમારો કોમ નથી બાકી તો એટલો બધો પાવર ને એટલો બધું અભિમન હોય તો કરેવાર મારા બના કોઠામાં ખબર પડે મજ મો લાઈવું હતું